حكايات سوالف موزه سلسله الحكايات هي حكايات هي مجموعه حكايات مستوحاه من سوالف الجدات والتراث الخليجي تستمعون لها عبر قناه سوالف موزه باليوتيوب او المتابعه عبر موقعها www.سوالف موزه شاركها مع اللي يحب يسمع القصص وترى اللايك يعلمني أي أحلى حكاية عجبتك وباشتراكك في القناة تأكد أنه راح توصلك الحكاية قبل كل الناس حكاية الليلة تقول حماره القايلة كان يا مكان في قديم الزمان كان في فريج من هالفرجان في شلقة يهال شياطين انزق مأذين خلق الله. ما يمر احد بالفريج الا ويفلعونه بنباطة ولا حافريله حفرة. وهذا ها ناهيك عنهم انهم ما يدرسون. الجنطة ابد من يطلعون من المدرسة حاذفينها بالليوان وطردي ملوا اهلهم عيزوا لا طق نفعهم لا حرمان ماكو فايدة يا ربي. عقب الغدا بيرتاحون الناس حزة القايلة وهل أهال يمسكون الباب وما يردون وصراخ وطقني وطقك لا دراسه وما غير هياتة همن هم البنات مشاركين معاهم إلين قالوا الأهالي هالأبالسة ما يؤدبهم إلا فلانة وهذه اللي راح تسنعهم وتأدبهم أدب ما ينسونه طول عمرهم وكل طفل عقبهم بيتأدب. سمعوا صار طلت هذيك المرة العيوز اللي لي خزتك كنت تتنافض عند بيت ام مسعود ليش ان ولدها هو زعيم العصابه وش لها الحال وما حال اليه اليهال من حال قالت لهم بلغوا عيالكم ان اللي يطلع حزه القايله راح تبوقه حمارة القايله. قالوا الحريم هذول يا ما راح يصدقونا ولا يسمعون الحكي. قالت لهم انتم بس قولوا لهم ان في حمارة القايله تبوق كل ياهل ما يسمع كلام اهله ويطلع حزه القايله يعني حزه الظهر. وبالفعل بلغوا الأهالي عيالهم لكن وين؟ ما حد صدق، شنو تقصون علينا؟ ماكو شيء اسمه حمارة القايلة، يلا يلا، وما حد سمع الحكي، وتجمعوا عند أقشر مقيشر سعود، والدم سعود، ويسولفون هالمصبنة ومعاهم البنيات عن حمارة القايلة، ولا تمر يمهم عيوز. قالت لهم ما شفتوا ولدي خالد قالوا له منو ولدك خالد ما سمعنا فيه كانت تقول لهم ولدي خالد ضايع من 100 سنه طلعوا بعض 100 سنه كل واحد طلع رفيجه شو تقول هذه ولا فجاه قالت لهم خالد ولدي ما سمع كلام امه وطلع مثلكم حزت القايله وما رجع طالعوها اليهال جنة في شيء. يا ربي قاموا يخافون بس مسوي الرحم ها أقوية ولا تقوم العيوز وترفع طرف عباتها شو شوفون يشوفون بدال ريل الآدمية ساق حمار هم شافوا وكذي ويتصروعون ما تشوف الا غبرتهم وتركض تركض يركضون واي واي وكل واحد فيهم منخش بداره ومتلحف وينفض ينفض ينفض, ينفض ينفض ينفض من اللي شافه هذه اللي قالوا عليها حمارة القايله ويا رب ويا معبودي ابد ما قاموا يطلعون هاليهال حزة القايلة والله لو البيبان مشرعة إلا مع أهلهم. ولا حزة العصاري اللي كل الناس متواجدة وعشان يأدبون الصقار أنهم يقعدون في بيوتهم حزة القايلة ويدرسون وأهلهم يرتاحون لهم كم ساعة من هالزمان صارت حمارة القايلة قصة من ذاك الزمان إلى هذا الزمان. سوالف موزة وهذي كانت حكايتنا، وعند قناة سوالف موزة سمعناها. إذا حبيتوها شاركوها مع ربعكم، وإذا عندكم قصة تبون نرويها، ياريت تتواصلون معانا على الإيميل إنفو @سوالفموزا.com أو عبر موقعكم www.sbalfmozah.com،